أنت معاك كام؟ 400 جنيه 400؟ آه وأنت معاك كام؟ 100 واللي هناك ده كام؟ 100 واللي جنب أبو طربوش أبيض هنتكلم النهارده عن المعلم الكبير، الراجل اللي بيوزع الأدوار على بقية العناصر في دايرة الكلاسيك كنترول، حلقة النهارده عن الريلي نفس الفكره اللي اتبان عليها الكونتاكتور هي هي اللي اتبان عليها الريليه بتاعنا بمعنى ان انا هنا برضو نفس الفكره عندي A1 وعندي 2 ال A1 2 دول لو غزتهم بقى بالجهد المناسب لاين ونيوترال او 24 وارضي حسب بقى الجهد الايه اللي, اللي انا هشتري عليه الكويل اللي بيحصل ان بيتولد عندي تيار والتيار بيولد مجال مغناطيسي بس المجال المغناطيسي هنا بيعمل ايه بيسحب القطعه دي كده هنا ولما بيسحب القطعه دي القطعه دي بتيجي هنا كده تزق القطعة التانية دي بنان عليه أنا كده كده عندي نقطة ملمسة أو اللي هي بيسموها الكومون دي الكومون دي ملمسة مع النورمالي كلوزد تمام النورمالي كلوزد والكومون ودي النورمالي اوبن اللي بيحصل إن هي بتسيب النورمالي كلوزد وتروح تلمس في مين في النورمالي اوبن دي يعني أنا لو جيت عالكومون كده وصلت لاين تمام وجيت على النورمال كلوز دي وحطيت ايه حطيت لمبه بيان أه لمبه البيان دي هتقول لي ايه هتقول لي الايقاف مثلا وهحط وهحط معاها النيوتر ماشي يبقى اللي هيحصل ايه ان انا في الاول قبل ما اعمل اي حاجه اللاين ده هيعدي من هنا كده من الكومن تمام هي كده كده ملمسه مين ملمسه في النورمال كلوز بالشكل ده كده فمعنى كده إن ده خط ايه خط الكهربا معدي لغاية اللمبة فاللمبة دي منورة حاليا ماشي نفس الحكاية كده أنا كده كده موصل ايه موصل لاين فين على الكوم تمام الكومن بينه بين النورمالي أوبن كده النقطة المفتوحة دي لو أنا جيت على النورمالي أوبن دي ووصلت لمبة بيان تانية ولمبة البيان التانية دي هغذيها برده بإيه من الناحية التانية بالنيوتر يبقى اللي هيحصل ايه لو اللي الكن... لو بتاعي بقى لقط لو ريلي بتاعي طبقت عليه جهد فيمر تيار كهرابي فهيلقط فهينقل نقطة التلامس الناحية التانية كده اللي يحصل ان اصبح عندي اللاين واصل هنا كده وبناء عليه اللمبة دي تطفي لمبة البيان التانية دي ايه هتشتغل يبقى تاني يبقى انا عندي ايه عندي كل ريلي فيه حاجة اسمها نقطة كومون ونقطة, ونقطة نورمالي اوبن كده ونقطة نورمالي كلوزد تمام النقطة دي كده بيسموها النقطة القلابة يعني ايه نقطة قلابة؟ يعني فيها نقطة كومن كده موصله على نقطتين واحدة نورمالي كلوز هي في الوضع الطبيعي موصله بيها قبل ما القط حاجة ونقطة تانية ايه نقطة نورمالي اوبن ده شكل تاني بيوضح الموضوع ادي اه النقطة المشتركة دي اللي هي ايه اللي هي الكوم وادي النقطة المقفولة اللي هي مين؟ اللي هي النورمالي كلوز واده النقطة المفتوحه اللي هي مين اللي هي النورمالي اوب لما الرلي بيلقط ده يسحب لتحت دي تنقل معايا كده فالكهرباء بدل ما كانت معدية في الخط ده لا هتعد دي في الخط ده في الطبيعة الرلي بيتكون من حاجتين بيتكون من قاعدة تمام اول حاجة اللي هي قدامنا دي شكل منها وده شكل منها لو بصينا على القاعدة دي هنلاقيها مترقمة كده بارقام عليها اهي تمام القعدة دي كده كم رجل حداشر رجل الحداشر رجل دول عبارة عن ايه عبارة عن نقطتين كويل أو نقطتين ملف بتوعي اللي هما الأيون والأتنين وتلات نقط قلابة تلات نقط قلابة كل واحدة بتلاتة يبقى تسعة تمام يبقى أنا عندي كم نقطة أدي كم كوم يبقى ثلاثة كوم. أدي واحد التاني التالت ومعها نقطة مقفولة وكل واحد مع نقطة ايه نقطة مفتوحة. كده الرلي ده معايا كم رجل احداشر رجل تمام لو بصينا على الرلي التاني ده الاعداد التانية دي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب التمانية دول عبارة عن ايه نفس الكلام نقطتين كويل إيه ون واتنين يتفضل معايا ستة الستة دول يبقى انا معايا نقطتين قلابين اتنين نقطة قلاب يعني معايا اتنين مشترك كومون وكل واحده برضو نفس القصه كده معاها ايه نورمالي اوبن نورمالي كلوز ده كده شكل الملف اللي بيركب على القاعده اللي فاتت دي لو بصينا كده دي النقطه الكومون ودي النقطه النورمالي كلوز ودي النقطه نورمالي اوبن ونفس الكلام هنا ودول كده نقطتين ايه بتوع الكويل بتاعي لو بصينا على الريلاي اللي جنبه هنلاقي نفس القصة لو بصينا ادي نقطة ادي التانية ادي التالتة ادي الرابعة النقطة دي ايه نورمال كلوز يعني النقطة رقم اربعة دي نورمال كلوز مع النقطة رقم اتناشر ونورمالي اوبن مع النقطة رقم 8 وهكذا كده عندي كام كومن عندي اربعة كومن اربعة كومن في تلاتة يبقى دول كده اتناشر زائد اتنين لي ال ال والاثنين يبقى كده اللي ده أربعتاشر أربعتاشر رجل الهند دي بتعمل ايه؟ بتعمل موضوع المانوال تيست ولو بصينا هنا هنلاقي إن ده الجهد أنه الجهد اللي أنا بشغل عليه الكويل بتاعي ودي كده اللي ده دي إنديكتور وبرضو أقدر أشوف من هنا ايه؟ عند هنا في النوع ده ده إنديكيتو. هي نفس ال... يعني انت لما بتنقل من نوع لنوع المهم ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه هي نفس الفكرة في كل حاجة ده شكل الرلي على بعضه كده ادي الرلي بيبقى راكب على القاعده بالطريقة دي ادي الرلي وادي القاعده تمام وانت بتركب الرلي بيبقى ليه عادلة كده اللي هو بيبقى ايه بيبقى في حتة كده بارزه بتدخل في الحتة اللي هي الشفة اللي عندي دي دي الدايرة اللي كنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت لو جينا نشغل الدايرة دي كده كنا قلنا نرفع القطع لما نشغل المطور بيشتغل ولما نفصل المطور بيفصل خلينا اول حاجة نستخدم النقطتين اللي هم المقفولة والمفتوحة دول نشغل بهم لمبات لو بصينا كده اول حاجه اللمبه بتاعت الايقاف دي منوره فكده انا يعني ايه الموتور مش شغال تمام طب لو شغلت الموتور النقطه دي افلت فنورت اللمبه الخضراء اللي هي منوره مع الكونتاكتور ده في نقطه هنا حابب اوضحها وهي ايه ان في بعض الناس بيجي هنا كده وياخد توازي من وياخد توازي مع الكونتاكتور النقطه دي الطريقة دي فيها عيب العيب ده اللي هو ايه لو انا خدت ال... الكلام ده توازي هي اه هتنور وكل حاجة بس في حالة ان لو الكويل ده في مشكلة لا قدر الله باظ او اي حاجة او في حالة ان ال اتنين مش واصلة فبالتالي ايه اللي حصل الكونتاكتور ما او الكويل ملققتش اللمبة في الحالة دي ممكن تنور عادي تمام فانا كده هبقى خدت انديكيشن غلط على, الـ على, الـ على اللوحة لان اللمبات البيان دي بتبقى راكبه على باب اللوحة علشان تعرفني اذا كان الموتور شغال ولا اذا كان الموتور فاصل بتعرفني الدنيا ايه الدنيا ظروفه فبالتالي كده انا هاخد اشاره غلط او انديكيشن غلط عن الموضوع تمام طيب خلينا نشيل الكونتاكتور ونحط مكانه ريلي نشغل بيه الموتور ده طيب احنا كده شيلنا الكونتاكتور وحطينا ريلي وخدنا من اللي ده نقطة كده اللي هي النقطة مفتوحة دي علشان هي اللي تشغل الكونتاكتور تمام المفروض الكلام ده يديني نفس النتيجة بالظبط خلينا نجرب تمام كده لو ضغطنا ستارت اللي بيحصل ايه لقط تمام وبنان عليه النقطة بتاعته لقطت وبنان عليه الكونتاكتور لقط يبقى نفس الفكرة انا لو مشغلين القاطع ده الموتور بيلف معايا تمام مفيش مشكلة طيب خلينا نضيف قاطع احادي للدايرة بتاعة الكنترول دي احنا كده ضفنا قاطع احد لدايرة الكنترول تمام يبقى انا الاول لازم ارفع قاطع الكنترول ده الاول علشان ايه علشان اخد كهرباء في دايرة الكنترول وده بالمناسبة اللي بيحصل في الحقيقة بس انا حاطه برضه لسبب تاني عايز اورهولك انا دلوقتي بم... تمام الدنيا تمام واقدر اشغل ماشي يبقى انا لو ضغطت هنا الريلي بتاع لقط النقطة قفلت شغلنا ايه شغلنا الموتور في حاجة بقى ممكن تحصل في الحالة اللي احنا فيها دي حاليا تخيل معايا إن الموتور بتاعنا ده بيلف حاليا هو مشغل ايه؟ مشغل جزء متحرك الجزء المتحرك ده ممكن يكون سكينة أو منشار أو أي حاجة ممكن تكون ألة حد أو ممكن تكون جزء عادي متحرك في المكنة لو تخيلنا إن الكهرباء قطعت أنا حاطط القطع الأحادي ده عشان الموضوع ده بالذات أوريهولك تخيل إن الكهرباء قطعت في الحالة دي إيه اللي شغال دلوقتي؟ المفتاح بتاعي لان زي ما قلنا المفتاح ده يدوي تخيلوا سيلكتور في الحالة دي لو في عامل شغال على المكنة ممكن يحط ايده على الجزء المتحرك اللي هو ده تخيل بقى وهو حاطط ايده ان الكهربا ترجع تاني اللي حصل ان اول ما الكهربا رجعت المطور بتاعنا حصله ايه هيدور على طول فبالتالي ممكن يأذي الراجل اللي واقف ده فدي من النقطة المهمة اللي عايزك تركز فيها يعني حاول قدر المستطاع ان انت تراعي موضوع السيفتي تراعي موضوع السيفتي ليه علشان ما تبقاش سبب في اذيه حد يعني يا ريت يا ريت ركز جدا في موضوع السيفت ده ف وانت بتركب موتور او تعمل دايره ستار ستوب عن طريق سيلكتور يعني لو بصينا تاني انا مشغل السيلكتور كهربا قطعت كهربا رجعت الموتور بيشتغل على طول دايركت لان السيلكتور ده يدوي تمام يبقى دي ممكن تكون مشكلة كبيرة، فالمشكلة دي يعني احنا بنتكلم في اذية حد ممكن لا قدر الله حد صباعه يتقطع ولا حاجة لا قدر الله، والكلام ده حصل على فكرة حصل كتير مش حصل مرة ولا اتنين حصل في مصانع كتير، فنركز او في الموضوع ده، ولو انطلب منك تعمل دايرة ستارت ستوب عن طريق سيليكتور قول لهم على الموضوع ده، فهم أصحاب المصنع هم اللي يكونوا مقررين أو هم اللي يكونوا واخدين القرار القرار ده، بحيث لو حصل حاجة يبقى أنت على اقل ضميرك ما يانبكش او كده يعني ربنا ما يخليناش سبب في اذيه حد لا قدر الله طيب علشان نحل المشكله دي بنعمل ايه بنشيل السلكتور ده وبنحط البوش بوت خلينا نجيب بوش بوت نيجي نضغط الكونتاكت ملقط والدنيا تمام بس لازم ابقى ضاغط وما سيبش ايدي ليه لو سبت ايدي ايه اللي هيحصل البوش بوت بيرجع زي ما أنتوا شايفين طول ما انا ضاغط البوش بتون بيوصل الكهربا طيب اسيب دي البوش بتون بيرجع طيب نحل المشكلة دي ازاي هنحل المشكلة دي عن طريق حاجة اسمها نقطة التعويض أو بيسموها نقطة اللاتش تمام نقطة اللاتش دي عبارة عن ايه لما اجي ابقى ضاغط على البوش بتون اللي بيحصل ايه الكهربا بتعدي الريلاي هيلقط هيقفل النقطة المفتوحة دي انا باجي بحط نقطة مفتوحة تانية هنا توازي مع ال مع البوش بوتن ده تمام النقطة المفتوحة دي بتعوض الكهرباء عن طريق مسار تاني اللي هو المسار ده كده يعني هي بتعوض الكهرباء إن هي تمشي من الطريق التاني ده ماشي طب خلينا نجرب الكلام ده كده احنا حطينا النقطة المفتوحة اللي هي تبع الريلي ده حطيناها فين حطيناها كمسار تعويضي للتيار الكهربي أو بيسموها نقطة لاتش تمام نرفع القواطع بتاعتنا نشغل كده هسيب ايدي بقي اللي حصل الكهرباء خلاص كانت بدات تدخل من الطريق الثاني ده فبالتالي اللي هيحصل الكونتاكتور اشتغل واللمبه اشتغلت بناء على كده تمام لو الكهرباء فصلت كده ايه اللي حصل الريلي ما عادش ملقط فالنقطه دي ما عادتش ملقطه الكهرباء رجعت كده الموتور ما اشتغلش كده احنا حلينا المشكله دي هل انا كده كل ما احتاج اقفل الموتور ده تمام اقفل آه القاطع وشغل القاطع والكلام ده كله لا طبعا احنا في, حاجة في عنصر تاني اللي هو البوش بوتن بس البوش بوتن بتاع الستوب البوش بوتن بتاع الستوب ده عبارة عن ايه عبارة عن نقطة مقفولة خلينا نحطه كده نرفع القطع بتاعتنا نشغل خلاص كده القرابة بقت شغالة معانا من هنا وحطينا البوش بوتن ده نورمال كلوز ده كده ايه ستوب بوش بوتن تمام لو انا ضغطت على الستوب بوش بوتون ده اللي هيحصل انه هيفصل الكهرباء فالكهرباء هتفصل عن الريلي وبالتالي النقطة دي ايه هتفصل زي ما شفنا كده هادي نشغل تاني نفسي نشغل نفس احنا كده عملنا دايرة ستارت ستوب لأول موتور بس الدايرة دي مش كاملة علشان تبقى كاملة هنحط أوفر بس لما نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية طيب إحنا كده شغلنا موتور عن طريق الريلي لو عايزين نشغل كمان موتور هنعمل إيه نفس الفكرة هناخد نقطة مفتوحة زي دي نشغل بقى كونتاكتور كمان طيب خلينا نعمل الدايرة دي كده ونشوفها احنا كده ضفنا كمان موتور اللي هو ال ام اتنين ده تمام هو هو بالظبط اللي احنا عملناه في ال ام واحد حطيناه وعملنا معاه ايه عملنا معاه النقطة المفتوحة لمبة خضراء والنقطة المقفولة لمبة ايه لمبة حمراء والكلام ده كله شغال عن طريق الار واحد اللي هي دي خلينا كده نرفع القواطع بتاعتنا تمام كده اللمبات الحمراء من ورا معناها ان مفيش اي موتور شغال. لو ضغطنا ستارت ايه اللي هيحصل المطور واحد والمطور اتنين اشتغل تمام عند ال اه اه كي ام اه الكنتاكتور ده كده اللي هو ال اف ان او 2 ده ال كي ام, ام تو فعايزين نربطهم ببعض فا ده ام واحد وده الـ ام اتنين نرفع القواطع ستارت الموتورين اشتغلوا وبيدوروا في نفس الاتجاه بتاعنا طيب لو عاوز مثلا موتور اتنين ده يلف في, في الاتجاه العكسي يعني ده مثلا بيلف كده الناحية دي يبقى ده بيلف عكسه تمام كل اللي هنعمله ان احنا هنبدل الفازات مع بعضها انا دلوقتي الفازه اللي هي الزرقة دي هنوصلها من الفازه دي تمام كده خلينا نجرب قواطع ستار زي ما قلنا الموتور ده كده بيلف الاتجاه ده والموتور التاني بيلف الاتجاه العكسي لمبات البيان بتاعي شغالة تمام الدنيا كده تمام مفيش اي مشكلة قفلنا الكهرباء كل حاجة قفلت رجعنا الكهرباء هيستنى ان احنا ايه ان احنا ندوس استارت تاني علشان لا قدر الله محدش يتعور بالنسبة وانا بشتري الريلي لازم احدد كذا حاجة اول حاجة هو الجهد الجهد اللي هشتغل عليه اللي هو جهد ايه دايره الكنترول انا بحدد للراجل انا هشتغل كم كام فولت بالظبط او عايز الكويل بتاعي كم فولت بالظبط ايه تاني بحدده بحدد القاعده بتاعتي القاعده كم رجل لو بصينا هنا هنلاقي احنا استخدمنا ادي نقطه مفتوحه وادي نقطه مفتوحه وادي نقطه مفتوحه احنا كده ايه احتاجنا ريلاي 11 رجل زي ما قلنا الريلاي 11 رجل في ثلاث نقط اللاب تمام وفي إيه ون وa تو ثلاث نقط قلب كل واحده فيها كم نقطه زي ما قلنا فيها كومن وفيها نورمالي كلوز وفيها نورمالي اوب يبقى دي النقطه الايه القلب ادي رجل ادي الثانيه ادي التالتة بس يبقى دي الحاجات اللي انا ايه الحاجات المهمه اللي انا بشتري بناء عليها ايه الريلي وممكن احدد له النقط دي تستحمل كم امبير معايا إن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم بقى إزاي نحط أوفر لود علشان نكمل الدايرة بتاعتنا كده تبقى مكملة معانا وهنبدأ ناخد إيه هناخد مثال عملي على دايرة كويسة كده تمام ده اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله عليكم بالله عليكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله باي ك